هذا التلفاز الذي يشاهده المشاهدون الان لا. الشركه التي صنعت هي اعلم الهيئات بتكوين الجهاز وبإصلاحه تمام ولله المثل الاعلى الانسان خلقه رب العباد هو اعلم هو اعلم بمن خلق لا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نعم طبعا فهو الذي يعلم ما الذي يصلح العبد وما الذي لا يصلح لا يصلح العبد الا بدين لا يصلح العبد الا بدين ما احنا عندنا دين يا شيخ وربنا في قلوبنا هذه نقره وهذه نقره ليس هذا دينا الدين اما ان اقبله ككل لماذا في المدرسه لا ارفض ماده الحساب لابني وماده العلوم لماذا اقبل كل المادة والله سؤال وجيه يعني لا <تصفيق> لماذا لماذا اقبل انه <تصفيق> مفروض علي مفروض علي إيه؟ من قبل الوزارة الربعة والتعليم أن ندرس هذه المواد ولا أحصل على شهادة الإجازة العلمية في نهايه الدراسة فيها ونجح فيها ولا أدخل الجنة إلا بما أصنع بما صنعه الرسول وما الله عليه الأمور يعني لا تحتاج إلى تمنيع مسائل دين أو لا دين هذا ديننا